في حفل محمد الهايف يا شعري واشي جايب نادر ودى الليالي كل ما وقف قهرها ابن سعد واسم العلام مثلها يعصبون العطايا وروحي الصفر سعد اللي فتر العمر هاي بعد ما صاحت له اللي دونها الرأس شايب ينتني ويسوقي من عمره لجل وجه ما أراه سعد وسمن على مثله يعصبون العصايب راعي صفر سعد من اللي عمر نعمر هو الله ضوع كل ما جات المصايب سعد عيني الحزن قاميته ما دفي سهر بتقول يطلع عدو من قبلي لا يقعد ديار <تصفيق> على ما خان اخواني ذورثونا حتى قرك هاي العز تنعم مثل عملي بتايم والله اللي بطنها اغلى من اللي في ظهرها حفل محمد الحايف يا شعري ويش جايب نادر سود الليالي كل ما وقف قهره اللي ما صحت له اللي دونها الرأس شايب ينثني ويسوقي من عمره الاجل وشا مهر ابن سعد واسمن على مثله يعصبون العصايب راعي صفر سعد له اللي في دارنا على حسب عطله الضرايب وشد اللي المواقف ما سمع على حضر من بن عمل وقام ثمنه سبع العداي لبت الريب طلع من قبل لا يقرب ديار على واني اخواني دون حتى قرك هاي عزوة في صفعه هالمجازي هذا جنسي يسعد 8 7 6 8